سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو رودارین از کانال کریپتو کریپتووفاندر در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که راتون تهیه کردیم لذت برده باشین این ویدیو ش ه وگی میخواین از ما حمایت کنید میتون از لینک ذرین پال یا آدرس کیف پول اتریوم که در زیر پست همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم استفاده کنید مطاق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و میبیید و همونطور که میدونید همه ویدیو ما ابتدا در یوتیوب و سپس در آپارات به اشتراک گذاشته می‌شود در سایر شبکه‌های اجتماعی هم شما میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و حوزه بلاکچین مطلع بشین. صفحه ما رو در اینستاگرام دنبال کنید، آدرس اون رو میتونید از وبسایت ثروتیار.کام ببینید. توی این ویدیو می‌خوام در خصوص بحث جذاب ستاره بینی در بازارهای مالی با شما صحبت کنم. اصطلاحاً به اون میگن فاینانشیال استرولوژی. این ویدیو در چند قسمت تهیه میشه و این قسمت اول این بحث هست ما یه برنامه‌ای داریم که یه مقدار به این حوزه بپردازیم شاید موضوعی که کمتر بهش اشاره شده در مالی همین قسمت این فاینانشال استرولوژی عملاً زیرمجموعه بیهیویر فایننس هست که به فارسی اونو به مالی رفتاری ترجمهش کردن موضوع مهمیه این مسئله و به خاطر حجم مطالبی که داره من اینو میخوام در چند ویدیو به شما ارائه کنم امیدوارم از این لذت ببرید اگر به این موضوع علاقمند هستین به بحث ستاره بینی و تأثیرش در بازارهای مالی که اصلا ببینید تاثیر داره یا نداره پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید خب همونطور که بارها بارها اشاره کردم بحث سلب مسئولیت هست و اینکه به این اشاره کنم که این ویدیو یک ویدیوی آموزشیه و اگر شما بخواید در مقاصد تجاری از اون استفاده کنید تمام ریسک معاملگری بر عهده خود سرمایه گذارو و از این محل هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست من فقط میخوام در خصوص فاینانشیال از ذریع مجموع بیویور با شما مطالبی رو مطرح کنم که شاید منابع فارسی در این حوزه بسیار کم باشه و برای شما هم شاید یه جذابیتی وجود داشته باشه از اینکه بدونید تأثیر سیارات در قیمت و رشد و نزول بازارها به چه صورتیه خب سرفصلی که من میخوام در این حوزه با شما صحبت کنم شامل م... یه مقدمه و اهدافی که خیلی مقدمه و اهداف پر, پر هست بررسی سوابق ستاره بینی در مالیه در دنیا و اینکه معرفی به بررسی منابع و کتب مرتبط با فاینانشال استرولوژی هست که یک ب... یکی دو تا کتاب در این حوزه به زبان فارسی هم بهتون معرفی میکنم همونطور که اشاره کدم در این حوزه منابع فارسی خیلی خیلی محدوده و چند تا نرم افزاری که شما میتونید حالا اونایی که بیشتر تو حوزه تکنیکال خرید و فروش میکنن و از این ابزار برای معاملاتشون استفاده میکنن میتونن با معف کردن این تغییرات مکانی سیارات و مدار اونها و قرار گرفتنشون در یک راستا تاثیرش تو حوزه مالی بازار سرمایه خودمون بررسی کنن این ویدیو شامل کل بازارهای مالیه یعنی هیچ فرقی بین بازار بورس کالا مشتقات فارکس کریپتوکارنسی، انرژی وجود نداره در این حوزه تاثیرش یکسانه و به همین خاطر این ویدیو ویدیو جنراله پس میتونید این ویدیو رو برای تمام دوستاتون که تو حوزه بورس دارن معامله میکنن تو کریپتوکارنسی معامله میکنن تو فارکس دارن معامله میکنن بفرستین و به اونها پیشنهاد بدین من میدونم که این حوزه مخالفان زیادی داره و خب یه سری هم موافق هستن همونطوری که جنگی که بین تکنیکالیست‌ها و این حوزه هم اومده یه سهمی از این جنگ برای خودش در نظر گرفته پس نگران چیزی نباشین فقط از زاویه علمی به این مسئله نگاه کنین و در نهایت هم یه نحیبی میخوام بزنم به شما در خصوص کلاهبرداری در این حوزه که مثل بقیه حوزه های کریپتوکارنسی کلی آدم کلاهبردار و فرصت طلب نشستن و کلی سایت خارجی میتونید پیدا بکنید که منتظرن که به حال مردم رو سرکیسه کنن خب این میشه سرفصلی که ما میخوایم با هم در خصوصش صحبت کنیم. امیدوارم که بتونیم با هم مباحث خوبی رو جلو ببریم. اگه به موضوع کرپتکارنسی علاقمند هستین و دوست دارین در حوزه مالی دانشتون در خصوص معاملگری کرپتکارنسی بیشتر بشه. پیشنهاد میکنم که همین الان روی این لوگو سنتراس پایین تصویر کلیک کنید و دکمه سابسکرایب بزنید و اون زنگوله هم فشار بدید تا از آخرین اخبار اطلاعاتی که در حوزه کریپتوکارنسی براتون تهیه میکنیم زودتر از بقیه از طریق ایمیل که به صورتی یه نوتیفیکیشن براتون ارسال میشه مطلع بشیم خب بریم سراغ بحث اصلیم. همونطور که اشاره کردم ما یه مقدمه و اهداف پرپر پیمون داریم که در ادامه ویدیو بیشتر در خصوص اون صحبت خواهیم کرد. بحث دامنه کاربرد ستاره بینی در مالی هست خب ببینید این موضوع از سالیان قبل در دنیا مطرح بوده طوری که میتونیم مثلا اشاره کنیم به نیکولای کنراتیف در کتاب چرخهای عمده اقتصادیش که اومده یه, پنج ش... یه بازه پنجا شست ساله رو دیده و در نهایت اینشون محقق روسی هستن بودن البته که تو اون چرخه پنجا ساله به این رسیده که کسب و کارها و اقتصاد در یک نمودار سینوسی رشد و نزول دارن و این رشد و نزول رو اومده بررسی کرده با تأثیراتی که اجرام آسمانی میتونن بر انسانها و کسب و کارها قرار بدن و اومده موضوع رو گسترده کرده و در نهایت به این نتیجه رسی و جالب اینکه بدونید خیلی از تحریلگرها اومدن اینو حالا یه مقدار بستش دادن و رسیدن به اینکه مقارنه بینیم مثلا جوپیتر و سترن مکررد وری بی و جالبه اینی که بدونید همین بحث همین بحث جوپیتر ساترن در کتاب التفهیم ابو بیرونی در سال 420 هجری قمری بهش اشاره شده و از اون به عنوان عواست, عواست اسقر و اکبر یاد شده و خب این نشون میده که جریان یه جریان قدیمی هست و اینکه حالا بعضا با چی میگن فال و رمل و, و از این داستان ها اشتماح میگیرن این مسئله رو اما تاثیر این سیارات بر موجودات زمینی غیرقابل قابل انکاره اگر خاطرتون باشه چند وقت پیش رئیس دریانوردی کشور در خصوص یه ماه کامل داشتیم که یه زلزلی هم تهران اومد و همون حلوش دماوند بود در دقیقا روزی شبیه اتفاق افتاد که ماه کامل بود و رئیس دریا نوردی کشور اشاره کرده بود به این موضوع که ما در ماه کامل بیشترین جزر و مد دریاهای دریاها رو شاهد بودیم و خب وقتی که این ماه انقدر تأثیر میتونه بذاره بر بالا و پایین شدن آب دریاها آیا نمیشه به این فکر کرد که همین سیارات به واسطه انرژی که از خودشون ساطع میکنن میتونه روی انسان ها هم تأثیر گذار باشه و خب یه نگاه به این مسئله خیلی هم اینو رد میکنن و اصلا نمیپذیرن از ابتدا نمیپذیرن این مسئله رو من نمیخوام نظر خودم رو بگم بلکه یک بررسی که انجام دادم بر اساس مطالعهی که داشتم دارم خلاصه شو خدمت شما میگم پس الزامن نمیتونه همه این موضوع نظر شخصی بنده باشه خب این دامنه کاربورد نه تنها همونطور که اشاره کردم تو بورس تو همه زمین اصلا تو حوزه مالی که شما میبینید یک ای از دنیای گستردهیه که این مسئله میتونه روش تأثیر داشته باشه رو خیلی رفتارهای مختلف هم تأثیر خودشو داره خدمتون عرض شود که ب بح ادامه بحث رو بخوایم با هم جلو بریم بحث حالا این کلید واژه فاینانشیال استرولوژی و حالا این ستاره بینی مالی رو شما به فارسی گوگلش بکنید یا تو یوتیوب در خصوص این بگردید دنبال اطلاعات بیشتر می‌بینید که خیلی آقابتر از من هم اومدن کلی مطالب و ویدیو به زبان حالا انگلیسی بیشتر در این حوزه تهیه کردن و در اختیار مردم قرار دادن هر کسی از دید خودش به مسئله پرداخته و احتیاج هست که شما خودتون اگر علاقمند به این موضوع هستین وارد بحث مطالعه این جریان بشید خب همونطور که اشاره کردم این داستان ستاره بینی مالی عملاً یه جوری میره زیر مج... حالا به میره زیر مجموعه تحلیل تکنیکال قرار میگه. علتش هم چیه چون توی فاینانشال استرولوژی میره دنبال دوره‌های زمانی شما فیبو که میذادین فیبوی زمانی توی تکنیکال یادتون هست هرچی هم که میرفت جلوتر اکسپاند میشد این چیزا فاصله های زمانی و میدیدید که مثلا از این تایم که شروع شده اومده، رفته، مثلا یه تایم خیلی دورتری توی اوجی یا نزول قرار میگیره خب این هم دقیقا توی فاینشل آسروژیج به این مسئله میپردازه که بازه های زمانی رو برای شما در بیاره مالی رفتاری که بارها و بارها بهش اشاره کردم تأثیر انسان ها هست تأثیر افراد هست بر بازارهای مالی اون اتفاقی که درون انسان ها میفته میتونه تأثیر گذار باشه بر تصمیماتی که اینها دارن میگیرن و, بخ... و یک حوزه تصمیم همین خرید و فروشاست که تو بازارهای مالی اتفاق میفته. هیچ ف... دوباره تاکید کنم هیچ فرقی در بازارهای مالیش نیست. این مبحث مبحث جنراله و اینکه شما به هر کدوم از بازارها میتونید تعمیمش بدین. فقط در حوزه مالی ما میخوایم بحث کنیم، نمیخوایم بریم تو حوزه اجتماعی و ببینیم که اونجاها چه اتفاقی افتاده هرچند که کلی تحقیق هم در این حوزه انجام شده. و خدمتتون عرض شد که در کل ببینید این پژوهشگرانی که دنبال این مسئله هستند به همشون متفق قول به این میپردداند که کاربرد ستاره بینی مالی در تحلیل زمانی. ما توی بازار بورس و کریپتوکارنسی یه اصطلاح خیلی مرسوم داریم که با روند جنگیم دقیقا این داره اون روند رو میخواد تشخیص بده و به ما، اعلام بکنه و این جریان باعث شده که خطده زیادی پژوهشگر مالی جذب این حوزه بشن و دنبال این باشن که تأثیر حرکات و ترکیب سیارات منظومه شمسی بر انسانها و کیفیت تصمیم گیریشون رو بررسی کنن تا بتونن این مسئله رو از منظر تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاری و معاملگری مورد بررسی قرار داده باشن و یافت ببینیم اون رمه میشه data information نالج wisdom دیگه به یک خردی برسن که بتونن بر اساس اون تصمیم گیری رو بهترش بکنن ما یه اسطلاحی داریم به از نام experimental economics اقتصاد آزمایشگاهی که خیلی دوست دارم در این حوزه برای شما توضیحات بیشتری بدم و بهش بپردازم که شما ازش بتونید نهایت استفاده رو ببرید. در اقتصاد آزمایشگاهی چه اتفاقی میافته؟ میان خصوصیت انسان هایی که مثلا در حوزه مالی مااف هستند و با آزمایش های گوناگون از جمله مثلا تست استرس ازشون میگیرن گیرن، DNAشون رو بررسی میکنن، مغزشون RIی میکنن، خیلی از خصوصیات فیزیکی و ظاهریشون رو در میارن شرایط خاص بدنیشون رو میبینن عملا میان طرف کامل اسکن میکنن تا ببینن این آدمی که مثلا در حوزه یا آدم موفقی بوده چه فاکتورهای بیولوژیکی داشته که بر اساس اون اومده این تصمیمو گرفته جالبه بهتون اشاره کنم یه کتابی هست در خصوص دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی میشل ام پمین انتشارات کیهان مرداد 1397 مترجم آقای دکتر بدری از دانشگاه شهید بهشتی این کتابو تو گوگل سرچ بکنید رو میتونید بخری کتاب بسیار مرجع خوبیه تو اون کتاب یه مثال قشنگی زده من حالا بخاطر اینکه اون کتاب کتاب قطوری هست نمیخوایم اون کتابو را الان بررسی بکنیم من این مثال برای شما عرض کنم توی این کتاب به این پرداخته که شما توی امریکا اومده بودن بررسی کرده بودن که این آدم موفق چه خصوصیت دارن؟ ازشون خواستن از یه تعدادی که قبول کردن بیان در یه پروسه اقتصاد آزمایشگاهی بیان بررسی کنن فاکتورهای ویژهی که مد نظر دانشمندان بودن مثلا شرط دی به چه صورتی هست وضعیت آزمایشی که مثلا از خونشون میگیرن شرایط پیچیده مغزشون از طریق امارای بگیرن و کلا یه اسکن کامل از فاکتور های بیولوژیک اینها و در نهایت جالبه تعداد زیادی رو بررسی کردن در طی سالیان سال و بعد از اون اومدن یه شابلون درست کردن گفتن آدم هایی که در حوزه مالی موفق بودن شامل این فاکتور های 1, 2, 3, 4, 5, 6 هن و جالبه این شابلون رو بردن توی جامعه و قربال کردن آدم های مختلف و در نهایت به این رسیدن که یک سری آدم هستش که این فاکتور ها رو داره اینا رو آوردن در یک کانال آموزشی اینا رو پرورششون دادن که بتونن بازار مالی موفق تری رو برای خودشون متصور باشن اقتصاد آزمایشگاهی خب خیلی بحث های البته جدید شد برای ما باشه ولی سالیان سالی که در دنیا داره ازش استفاده میشه اما پرداختن به این مباحث کمک میکنه ما را از یه سطح ابتدایی به یه لبل بالاتر ارتقا بده ببینید الانی که من دارم برای شما این ویدیو رو تهیه میکنم اواخر تیر ماه سال 99 هست و هنوز معاملگران ما، معاملگران آنلاین ما درگیر این هستن که آقایون تو سازمان بورس این هسته رو بالاخره درستش میکنن یا نه یه روز هسته قطه یه روز وصله، یه روز کنده کارگزاری قطع، کارگزاری وصله، کارگزاری اردر میگیره کارگزاری به خاطر بازار انحساری اصلا کیر نمیکنه مشتری رو مشتری خورد و با... طبیعی دیگه مشتری بزرگ براشون منفعت بیشتری داره اما یه جه دیگه دنیا داره به یه سطح جدیدی از دانش اقتصادی و معامله گریمی پردازه خب پس نمیشه خیلی توقع داشت که ما هم مطابق روز دنیا جلو بریم و ارحال داستان چرخه های تجاری و معاملاتی همونطور که اشاره کردم کتاب های در این حوزه وجود داره کتاب نوستانات بازارهای سهام عرض شود که توالیه شکلگیری سخفا کفا و زمان شکلگیری بر اساس تحلیل نسبی زمانی رو مطرح میکنه اندازگیری سیکلا تجاری برنز و میچل 1946 روند تولید ناخالص داخلی هر کشور رو و نوسانات بلند مدت رو تعیین میکنه و چرخه های تجاری اون رو و همین دوست اون آقای نیکولای که بهتون اشاره کردم چرخه های امده اقتصادی رو اومده بررسی کرده و بهش رسیده که اینها بر اساس تغییراتی که در آسمان ها اتفاق میفته روی زمین این تاثیر رو میذاره من به خاطر اینکه یه مقدار شما با مباحث حالا یه خورده مثلا این اصطلاحات مثل ساترن و مشتری و اینا رو باهاش آشنا بشین من یه مقاله ای رو در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب به اشتراک میذارم برید دانلود کنید یه فکر میکنم در پونزه صفحه هست بخونید خیلی مطالب زیادی رو کمپرس شده به شما منتقل میکنه اما من هم در تهیه این ویدیو از اون با عنوان مرجع استفاده کردم که شما هم میتونید این عرایز بندر اونجا تو اون مقاله هم کامل تر ببینید خب ما دو تا واجه در این حوزه داریم یکیش ستاره شناسیه یکیش ستاره بینیم ستاره شناسی رو به به انگلیسی میشناسنش و ستاره بینی اون چیزی که مد نظر ماست به نام آسترولوژی تفاوت این دو واژه چیه؟ در ستاره شناسی بحث فیزیک ستارگان سرعت و محاسبه مدار حرکتی اینهاست مکانیک اجرام ستاره است یعنی اومدن از نظر فیزیکی اینو بررسی کردن این ستاره اینقدر فاصله از انقدر سال نوری فاصله است زمین داره یا این سیاره اینقدر فاصله داره با این سرعت داره می‌چرخه پس ستاره شناسی چی شد ستاره شناسی فقط به این حرکت اینها پرداخته اما در ستاره بینی داستان فرق می‌کنه اومده دیده که این ستاره ها که در کنار هم قرار گرفتن در آسمان زمین رو در مرکز قرار داده و اومده دیده که در اون زودیاکی که تعریف می این واژه رو شما تو اون مقاله میتونید دقیققا تعریفش رو ببینید تو اون زودیاک به چه صورتی اینها در یک راستا قرار گرفتن و تاثیر اینها رو بر حالا یا چرخه های اقتصادی یا نوسانات قیمت یا اتفاقات زمین شناسی بررسی کرده و در نهایت به یک سری خرد به یک دانه یک چیزی بالاتر از دانش رسیده، هاتو اون هرم دیتا انفورمیشن نالرج ویزنمه به این بریم اشاره می کنیم. تو اون تو اون خرده به یک یافته ای رسیده که این خرده میتونه بیاد در مسیر خودش استفاده کنه. خب من فکر می کنم این ویدیو خیلی هم طولانی شد به خاطر اینکه راحت بتونیم بعداً استفاده بکنیم ازش. اه من اه فقط اه یک کلیاتی درباره این موضوع برای شما توضیح دادم امیدوارم برای شما موضوع جذاب باشه این جذابیت شما رو بیاره به این سمت که دو تا ویدیو سه تا ویدیوی که بعدا میخوام در این خصوص تقیی کنم و بیشتر ببینید توی ویدیوهای بعدی همونطوری که تو اون سرفس کندم کلی مطالب جذاب براتون هست و فکر میکنم که به یه بار دیدنش حتما حتما می اره. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید تمام سوالاتتون رو زیر این ویدیو بنویسید برای من کامنت بذارین در یوتیوب حتما و اگر دوست دارین که از ما حمایت بکنید که ما بتونیم باز هم ویدیوهای جذاب و مهم در حوزه معامله گری برای شما تهیه کنیم ازتون خواهش میکنم که این حمایتتون رو به صورت انتشار این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتتون ارسالش در سایر، کانال های تلگرامی که مربوط به حوزه های گذاری مثل, مثل مثلا بورس هست، کمک کنید که ما بتونیم در این حوزه موفق باشیم. اگر به حوزه کریپتوکارنسی و بحث های مالی علاقمند هستید حتما در کانال ما عشین این وسط روی این لوگو فشار بدید دکمه سابسکرایب رو بزنید اون زنگوله هم بزنید از آخرین اخبار اطلاعات در این حوزه مطلع بشین دو, دو تا ویدیوی مرتبط با این موضوع هم برای شما اینجا می کنم تا، بتونید ازش استفاده کنید منتظر قسمت دوم فایننشیل آسترولوژی باشید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار